वा, क्या स्टेटमेंट है कि अवाम की, कौम की जाने जाएं तो वो हमारा कसूर है और आप लोग अपनी जाने महफूज करने के लिए रातों रात जो है भरे हुए कंटेनर जो है वो लग जाते हैं जब पता था पाँच जनवरी को कि वेदर होने वाला है, तो आवाम तो एक्साइटमेंट में जाएगी ना तो आप लोगों का काम बनता था कि आप लोग कंटेनर लगवा के उस सड़के बंद करते लेकिन नहीं एक सौ एक जानी थी तो उसका टोल टैक्स भी तो लगना था ایک ارب روپے سے بھی زیادہ ٹول وہ بھی تو اکٹھا کرنا تھا گللک میں تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قصور تھا اور آپ لوگ جو ہے اپنے اجلاسوں میں لگے ہوئے ہیں اور وہاں سے کالوں پہ کالیں لوگ کر رہے ہیں کہ مدد بھیجے اتنی دیر سے مدد بھیجی اور ابھی بھی بیچارے مائی گاڈ پچیس سے زیادہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے بعد کتنے اسٹینڈرڈ ہیں اور ابھی بھی بیچارے جو ہے وہ مشکل میں ٹھیٹر کے گاڑی کا ہیٹر نہ جلاتے تو کیا کرتے اب جی ایک اور کاربن مونو کی نکل اب چیزیں جو ہیں آؤٹ آف ہینڈ ہوئی ہیں مری میں اور اتنی اموات اللہ ان سب کو اف مائی گوڈ جنت میں جگہ دے امین سمامین اور جو وہاں پہ ہیں ان کا ان پہ رحم فرمائے امین ثمامین وہاں کے مقامی لوگ تو مدد کر رہے ہیں فوج بھی آ گئی ہے مدد ہو رہی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب موسم کا پتہ تھا آپ کو دس دن پہلے کہ ہیوی اسنو فال ہے دو منٹ لگتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے کنٹینر لگا کے روڈز بند کر دیتے ہیں شہروں کی تو پتہ تھا نا کہ ہونے والا ہے یہ لوگ جائیں گے لوگوں پہ آپ عوام پہ الزام ڈال رہے ہیں کہ جی کیوں گئے تھے سنتے نہیں ہیں وہاں پہ لگا دیتے نا بند کر دیتے سارے رستے لیکن نہیں ڈیڑھ لاکھ گاڑی کا کروڑوں اربوں روپے جو ہے ٹول پلازا کے پیسے جو بنے ہیں وہ پھر کیسے بنتے پولیس اسی لیے چپ گلے میں ڈالے جا رہے تھے وہ ٹول پلازا والے تو اب آپ ان کو بلیم کر رہے ہیں یار خدا کے خوف کریں اتنے بیوقوف ہم لوگ نہیں ہیں کہ کیا سمجھے نہیں نہ اسٹریٹجی نہ کچھ پور ہماری میں کنڈیشن بہت خراب ہے سولہ لوگ مر گئے ہیں اکسیجن کی کمی کی وجہ سے کوئی ریسٹورا کوئی بھی نہیں آ رہا یہ گاڑی میں چار بھائی یہ بھی اکسیجن کی کمی کی وجہ سے مر گئی ہیں دیکھیں چاروں مرے ہوئے ہیں اللہ تو پلیز ریم کرے اگر ہمارا میسج گورنمنٹ تک جاتا ہے کرو یار بھائی اسی طریقے سے گورنمنٹ تک میسیج جاتا ہے ادھر کوئی ہیلپ بھیجیں کوئی فوج بھیجیں کوئی ادھر ہیلپ کے لیے ایک بندوں کو بھیجیں سولہ لوگ مار گئے یا چار لوگ بھی گاڑی کے اندر مار گئے پلیز ہیلپ کے لیے کسی کو بھیجیں <tiny>